هلا يا سمي العز هلا يا حفيد الطال هلا بالحياة اللي قدومك يحليها بهالناس تتبشر على قدوم غاليها صفر خمسه خمسه ثمانيه ثلاثه ثمانيه ثمانيه ثلاثه سبعه سته او من خارج المملكه